Salutare! În episoadele trecute am început să-ți povestesc despre Zyto Select și ți-am explicat în linii mari cam câte etape are o scanare avansată cu softul acesta. Ți-am mai spus și că Zyto Select permite scanarea peste 3300 de biomarker și că nu îi prea putem scana pe toți într-o singură ședință. Ok, vei spune, și eu cum știu ce să aleg. Sunt Adina Voideanu și la întrebarea ta perfect legitimă mi-am propus să-ți răspund în episodul de azi. Tocmai pentru că este destul de dificil să știi ce anume să alegi pentru a scana, noi am creat mai multe variante uzuale pe lângă biochestionarele predefinite de la Zaito. Și avem așa, trei biochestionare predefinite de soft, digestie, hidratare și alimente pentru starea de bine. Pe lângă acestea, noi am mai creat încă patru biochestionare, alergeni, microorganisme, toxine din mediu și stresori asociați cu alimentația și hidratarea. Dacă nu ești hotărât sau hotărâtă ce anume ți s-ar potrivi, avem și varianta de personalizare a scanării. O să le iau pe rând ca să înțelegi ce cuprinde fiecare tip de biochestionar și o să încep cu cele predefinite. Biochestionarul pe digestie este o scanare ce durează între 15 și 30 de minute. Se poate realiza cu sau fără remediu energetic de preechilibrare. În raportul generat de soft, vei regăsi stresorii primari, ce înseamnă aceștia, adică organe, toate părțile componente ale sistemului digestiv, de la blimbă la rect, stresorii hidratării, stresorii inflamației. Apoi avem stresorii secundari, top stresorii alimentari, stresori din aditive alimentari, hormoni neurotransmițători, pesticide. O altă componentă a raportului pe care le vei primi în urma acestei scanări va fi lista cu principalii stresori ai sistemului digestiv. O lista esențială pentru crearea remediului energetic. Bineînțeles, nu în ultimul rând, vei ști care sunt principalii stabilizatori, adică acele produse care să te ajute să îți recapeți echilibru energetic. Săptămâna viitoare îți voi povesti despre alte două tipuri de biochestionare predefinite în cadrul softului Zaito Select. Îți doresc o săptămână superbă, ai grijă de tine și de sănătatea ta!